ملک کی تاریخ کا ایک بڑا خوشائن دن ہے اور میں چاہتا ہوں کہ ساری قوم اس کو سیلیبریٹ کرے کیونکہ ہماری بدقسمتی ہے ہماری تاریخ میں ایسے بڑے کم دن ہے کہ جب اس ملک کی قانون کی حکمرانی ہوئی ہے رول آف لاء کے راستے کے اوپر ہم نکلے جب آئین کی حفاظت ہوئی ہے تو میں اس لیے چاہتا ہوں کہ یہ ایک ایسا دن ہے جس میں ہماری ساری قوم کو اس لیے خوشیاں بنانی چاہیے کہ جو حقیقی آزادی کا راستہ ہے وہ آتا ہی انصاف سے ہے اور انصاف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کمزور کو طاقتور سے تحفظ دے قانون آپ کا اس کو رول آف لاء کہتے ہیں انگریزی میں اور اگر آپ نے ملکوں کے اندر فرق دیکھنا ہے میں بار بار اپنی قوم کو یہ ایک چیز سمجھاتا رہا ہوں کہ میری ساری زندگی کا تجربہ یہ ہے کہ جو قومیں خوشحال ہیں وہاں انصاف ہے جو قوم غریب ہیں ادھر جنگل کا قانون ہے میں پھر سے اپنی بات کرنے سے پہلے کیونکہ جو بڑا بہت بڑا فیصلہ ہے سپریم کورٹ کا اس سے پہلے میں صرف آپ کو مثال دینا چاہتا ہوں ڈینمارک کی اور پاکستان کی میں پہلے بھی دے جاؤں دے, دے چکا ہوں آج بھی دینا چاہتا ہوں ڈینمارک دنیا کے اندر ایک سو چالیس ملکوں میں نمبر ون ہے جس میں سب سے بہترین قانون کی حکمرانی ہے رول آف لا ہے پاکستان ایک سو چالیس ملکوں میں سے ایک سو انتیس نمبر پہ ہے ہم ایک سو انتیس پہ ہیں اور ڈینمارک کی جو اوسط آمدنی ہے وہ چھیاسٹھ ہزار چھ سو ڈالر ہے چھیاسٹھ ہزار چھ سو ڈالر ہے اور پاکستان کی اوسط آمدنی ڈینمارک سے بہت زیادہ وسائل کے باوجود ایک ہزار چھ سو ڈالر ہے جس کی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں ہمارے لوگ کوشش کرتے ہیں ان ملکوں میں جانے کے لیے اپنی جان کی بازی لگا دیتے ہیں کہ ان ملکوں میں پہنچے وہ خوشحال ہیں خوشحالی ہی آتی ہے قانون کے ساتھ انصاف کے ساتھ رول آف لاء کے ساتھ اب یہ جو آج جو ہوا ہے سپریم کورٹ میں اس ہمیں کیوں خوشیاں بنانی چاہیے اس کی کیونکہ آئین کیا کہتا تھا ملک کا قانون آئین کے اوپر بیسڈ ہے آئن تھا نائنٹین تھری کا تہتر کا جس میں ساری پارٹیز نے متفق فیصلہ کیا تھا ایک ڈاکیومنٹ کے اوپر جو پاکستان کا آئین ہے آئین کہتا ہے کہ نوے دن کے اندر الیکشن ہوں گے جب آپ اپنی اسمبلیز ڈیزولو کریں گے یہ آئین واضح ہے اس چیز پہ ہم نے اپنی گورنمنٹ دو صوبائی گورمنٹس پنجاب اور پختونخوا کی ہم نے ڈیزولو کر دی ہم نے وکیلوں سے پوچھا سارے ٹاپ وکیلوں نے کہا کہ کوئی گنجائش نہیں ہے نوے دن کے آگے ہم نے اپنی اسمبلی ڈیزالو کر دی مجھے تب بھی کئی لوگوں نے کہا کہ دیکھے جی یہاں اس وقت پاکستان کے حالات ایسے ہیں کہ انہوں نے آپ کی الیکشن نہیں کروانی تو میں بار بار پوچھوں کہ کس قانون کے تحت انہوں نے الیکشن ڈیلے کرنی ہے انہوں نے کہا جی پاکستان میں سب کچھ ہو سکتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا چیلنج تھا ہمارے لیے ہم نے اپنی گورمنٹس ڈیزالو کی میرے کئی لوگ خوش نہیں تھے میرے پارلیمنٹیرینز خوش نہیں تھے میرے سینئر لوگ پارٹی میں جو ہمارے کئی سینئرز تھے انہوں نے کہا کہ یہ آپ نے کیا کیا انہوں نے الیکشنز کروانے نہیں ہیں اور انہوں نے ہمارے بدترین مخالف مخالفین کو کیٹیگر کے گورنمنٹ کے اوپر بٹھا دیا یہ جو پنجاب کا سی ایم ہے اس کی چینل دیکھ لیں یہ سارا وقت ہمارے خلاف رہا ہے اور دشمنی تک اترا ہوا ہے پروپیگنڈا کرتا رہا ہے اس کو انہوں نے اٹھا کے تو اس نے اوپر بٹھا دیا اور اس کے ساتھ وہ پولیس والے جنہوں نے پچھلے سال پچیس میں ہمارے پہ تشدد کیا تھا ان کو سب کو اوپر بٹھا دیا اور انہوں نے جو ہمارے ساتھ کیا ہے میں نہیں سمجھتا کہ کسی جمہوریت کے اندر کسی جماعت کے اوپر اتنا ظلم ہو جو ہمارے پہ کیا ابھی بھی اکتیس ہمارے کارکن جیلوں کے اندر ہے بہرحال ہم نے اپنی عدالتوں کے اوپر ایمان رکھا اور ہم نے اپنی اسمبلیز ریزالو کی ہمارے اوپر ظلم ہوا ہمارے جس طرح میں نے کہا لوگ پکڑے گئے لوگ کے ملک سے باہر چلے گئے اور اس کے علاوہ میڈیا کے اوپر کلیم ڈاؤن ہو گیا ہمیں کہیں ٹی وی پہ دکھانے نہیں دیتے کبھی ایسا کسی بھی پارٹی کے اوپر بلیک آؤٹ ایسا نہیں ہوا اور پھر سوشل میڈیا کے اوپر اٹیکس ہمارے لوگوں کو پکڑ پکڑ کے کیا گیا لیکن ہم نے پھر بھی میں نے یہ سمجھا کہ یہ ہمارے ملک کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی عدالتوں کو, کو کے اوپر اعتماد رکھیں اور عدالتوں نے جب جب بھی کی گئیں اور یہ ڈویژنس کے پیچھے یہ شریف خاندان کا بہت بڑا ہاتھ ہے کیونکہ ان کی تاریخ ہے انہوں نے کبھی بھی آزاد عدالتوں کو فنکشن نہیں ہونے دیا ان کو صرف وہ عدالتیں پسند ہیں جو ان کے لیے فیصلے کرتی ہیں جو ان کو مشکل جگہ سے بچاتی ہیں ان کی چوریاں بچائی ہیں ماضی میں لیکن جو عدالت ان کے خلاف فیصلہ کرنے جاتی ہے پوری کیمپین چلاتے ہیں جس طرح آج ججز کے اوپر یہ کیمپین چلا رہے ہیں ان کی فیملیز پہ انہوں نے سیاستدانوں سے بھی یہ کیا ہے اور اخبار جہازوں سے تصویریں ننگی پھینکی ہیں مخالفین کی انہوں نے ٹیپیں بنائی ہوئی ہیں ہر قسم کی ان کے اوپر انہوں نے ہر قسم کا بلیک میل کرنے کا طریقہ بنایا ہوا ہے تو ان کی تو تاریخ ہے یہ تو انہوں نے اس پورا پریشر ڈالنا تھا مجھے پتا تھا عدلیہ کے اوپر سب سے زیادہ ہمیں یہ خوف تھا کہ یہ پورا پریشر ڈالیں گے بینچ کو ڈیوائڈ کریں گی لیکن اس کے باوجود سارے جو پانچ کے پانچ جج جب جب تھے جب بینچ پانچ کا تھا سب نے کہا نوے دن میں الیکشن ہونے چاہیے تو جو آج کا فیصلہ ہے یہ پاکستان کی جیت ہے ہمارے آئین کی جیت ہے ہمارے قانون کی حکمرانی کی جیت ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو اب ہم روڈ میپ جو ہمارا آگے ہے اس کے اندر آپ جو آوازیں اٹھ رہی ہیں روڈ میپ تو اب الیکشنس کا ہے لیکن گورنمنٹ کی طرف سے جس طرح کی ہم نے سنا کہ جی وہ فیصلہ ہی نہیں مانیں گے یہ بھی نئی چیز ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ گورنمنٹ کے ارے ہم مانتے نہیں ہیں اور وہ ہر قسم کی ان کے لوگ ان کے سربراہ ان کے خلاف اسٹیٹمنٹس دے رہے ہیں کبھی بھی ایک طرف ہمیں ہمارے اوپر الزام لگائے جاتے ہیں جی ہم اداروں کے خلاف ہیں ہمارے لوگوں کو سزائیں دی گئی ہیں جیلوں میں ڈالا گیا کہ جی کوئی چھوٹی سی ٹویٹ ہو جائے جو ادارے کے خلاف ہے لیکن یہاں کھل کے میڈیا کے اوپر گورنمنٹ کی ٹیلی ویژن کے اوپر کھل کے ججز کے اوپر اٹیک کیا جا رہا ہے ان کی فیملیز پہ اٹیک کیا جا رہا ہے اور ان کو اجازت دی جا رہی ہے یعنی یہ یہ کیا ہے کہ ایک ادارے کے لیے آپ ایک ٹویٹ کے اوپر لوگوں کو جیل میں ڈال دیں دوسروں پہ وہ کھل کے میڈیا پہ اٹیک کر رہے ہیں لیکن ان کو اجازت دی ہوئی ہے تو یہ بھی ایک پاکستانی قوم میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سپریم کورٹ کے پاس کوئی فوج نہیں ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کی قوم حفاظت کرتی ہے یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑے ہو اور میں یہ پھر بتا دوں کہ ہماری جو آزادی ہے جو حقیقی آزادی ہے وہ کس نے ہمیں حقیقی آزادی دینی ہے وہ سپریم کورٹ نے ہمارے فنڈامنٹل رائٹس کی تحفظ کر کے ہمیں آزاد کرنا ہے ایک قوم تب آزاد ہوتی ہے جب اس کے بنیادی حقوق کی اس کے ملک کے انصاف کا نظام ان کی حفاظت کرتا ہے انصاف کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ قانون کے سامنے کمزور اور طاقتور ایک برابر ہوتے ہیں جس کو لیول پلینگ فیلڈ کہتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا کہ کمزور کے لیے ایک قانون اور طاقتور کے لیے دوسرا قانون جو آج پاکستان کی بدقسمتی سے ہم آج ایک سو چالیس ملکوں میں انصاف کے اوپر انصاف کے انڈیکس پہ اگر پاکستان کا نمبر ایک سو انتیس ہے تو وہ اس لیے ہے. وہ اس لیے ہے کہ ہم طاقت, طاقت وار قانون سے اوپر ہے وہ چوری کرتا ہے جو بھی کرتا ہے اس کو این آر او مل جاتا ہے صرف چھوٹے چور جیلوں میں طاقتور کو ہمارا اب تک انصاف کا نظام قانون کے نیچے نہیں لا سکا قبضہ گروپ میں بار بار یہ عام لوگوں کی آسانی کے لیے کہ یورپ امریکہ وغیرہ میں قبضہ گروپ نہیں ہوتے وہ اس لیے نہیں ہوتے کہ وہاں ایک کمزور بیوہ اگر ہوگی اور اس کے پاس کوئی اس کی حفاظت کرنے کا کوئی نہیں ہے آدمی کوئی نہیں گھر میں لیکن قانون اس کی حفاظت کرے گا کسی کی جرت نہیں ہوگی اس کی زمین پر قبضہ کرنے کے لیے لیکن یہاں پورے پورے کارٹلس بنے ہوئے ہیں کیونکہ ان کو فکر نہیں ہے قانون سے وہ زمینوں پہ قبضے کرتے ہیں بیچ دیتے ہیں مروا دیتے ہیں لوگوں کو اربوں روپیہ بنا لیتے ہیں دوسروں کی پراپرٹیز پہ پر لیکن کیونکہ وہ طاقتور ہیں ہم ان کو پکڑ نہیں سکتے تو یہ جو ہماری جدوجہد ہے انصاف کی جدوجہد یہ جو قانون کی حکم رانی کے لیے جدوجہد و پوری قوم کو کرنا چاہیے یہ جو آج کا فیصلہ ہے یہ ساری قوم کے لیے ہے یہ کسی پارٹی کی جیت نہیں ہے الیکشنز ہوں گے اللہ کرے فری اینڈ فیئر ہو اور انشاءاللہ الیکشنز کے اندر ہم پوری کوشش کریں گے عوام کو بتائیں گے کہ ہم کیسے ان کی زندگی بہتر کر سکتے ہیں اور یہ بھی بتائیں گے ان کو موقع ملنا چاہیے لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ کیونکہ یہ اس وقت حکومتی پارٹی ساری خوف الیکشنس ہیں سے اور کیونکہ آئین کہتا ہے الیکشن ہو نوے دن میں لیکن کیونکہ ان کو خوف ہے کہ یہ الیکشنز کے اندر ہار جائیں گے جس طرح سینتیس میں سے تیس بائی الیکشن یہ ہار چکے ہیں اور اس خوف کی وجہ سے یہ ملک آئین توڑ دیں اور آئن توڑ کے دھمکیاں دیں سپریم کورٹ کو اور ججز کو اور پھر سے میں کہتا ہوں جس طرح ان کی فیملیز کو بلیک میل کر رہے ہیں ڈرا رہے ہیں اور جو جو میں تو سوچ ہی سکتا ہوں کہ جس طرح کا پریشر ہمارے ججز کے اوپر پڑا ہوگا کیونکہ میں نے تو اپنے اوپر پریشر دیکھا ہوا ہے ان کا یہ جو معافیا ہے یہ پالیٹیشینس تو ہے ہی نہیں میں نے تو اپنے اوپر پریشر دیکھا ہوا انہوں نے نہ میری ذات چھوڑی نہ میرے گھر والی خواتین چھوڑیں نہ انہوں نے کسی قسم کا کہیں بھی کوئی بھی گاند اچھالنا اور جتنا نیچے گرنا ہر قسم کی انہوں نے بلیک میل جھوٹے ایک سو چار ایک سو ترتالیس کیسز کیے ہوئے میرے اوپر صرف پریشر ڈالنے کے لیے کہ کسی نہ کسی طرح اس کو جیل میں ڈالو یا اس کو اس کو اوپر گھر پہ حملے کروا دیے جو میرے سے ہوا ہے تو کسی پالیٹیشن سے آج تک ہوا یہ مجھے بتایا پاکستان کی تاریخ میں کبھی کسی پولیٹیشن کے گھر کے اوپر اٹیک کیا ہو جب وہ گھر نہ ہو اس کی بیوی اکیلی ہو اور اس کا گھر لوٹ جائیں جو جو چیز ملے پولیس اٹھا کے لے جائے اور جو ملازم ہے ان کو مار مار کے خسامے کو اٹھا کے جیل میں لے جائے کبھی ایسے ہوا ہے کسی سے ہوا ہے چھبیس گھنٹے میرے گھر کو اٹیک کیا انہوں نے اور وہ سارا غیر قانونی تھا وہ وارنٹ بھی غلط تھی وہ تھی بنی گالا کی اور وہ بھی کوئی اور چیز تھی بنی گالا سے صرف میں نے عدالت میں پیش ہونا تھا وہ تو میں ویسے ہی ہو رہا تھا اشورٹی بانڈ جب میں نے دے دیا تو وہ اریسٹ ہی نہیں کر سکتے واضح ہے جو کرڈ کا جو سیکشن سیونٹی فائیو ہے اس میں واضح ہے کہ اریسٹ آپ کر ہی نہیں سکتے آپ اشورٹی بانڈ دے دیں لیکن ان کا مقصد ہی کچھ اور تھا چھبیس گھنٹے گھر کو ٹیک اندر بیٹھا نہیں جا تھا ٹیئر گیس اندر آ رہی ہے تو یہ سارا کیا ہے یہ قانون قانون کے لیے نہیں ہو رہا تھا یہ خوف زدہ ڈرانے کے لیے دھمکانے کے لیے پریشر ڈالنے کے لیے کہ کسی طرح اس کو جیل میں ڈالیں تاکہ یہ الیکشن سے باہر ہو یہ ساری پوری ایک اگر آپ یہ دیکھیں تو پوری جب سے ہماری گورنمنٹ گرائی گئی ہے یہ پوری ایک کڑی آپ کو نظر آئے گی کہ وہ لندن کے اندر پلان بنتا ہے ادھر سے فیصلہ ہوتا ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ کیا ہوگی عمران خان کو کیسے راستے سے ہٹایا جائے گا پھر نواز شریف کیسے آئے گا پھر اس کے کیسے راستہ ہموار ہوگا تحریک انصاف کو کمزور کیا جائے گا کرش کیا جائے گا پھر وہ جب سارا تیار ہو جائے گا اور ان کا خیال ہے کہ اکتوبر تک سب کچھ تیار ہو جائے گا اور پھر الیکشن کروائے اس میں پاکستان کا کچھ نہیں ہے ہمارے ملک کا کوئی لینا دینا نہیں ہے اس لنڈن پلان میں میں نے میں نے تو جلسے میں بھی کہا منارے پاکستان میں آپ مجھے یہ بتا دیں کہ پاکستان کا اس میں الیکشنز ڈیلے کرنے میں کوئی فائدہ ہے آپ کے پاس کوئی روڈ میپ ہے میں نے اسٹیبلشمنٹ سے بھی کہا مجھے یہ بتا دیں آپ کے پاس کوئی ملک کے لیے روڈ میپ ہے کہ جو ملک دلدل دل میں پھنسے جا رہا ہے جو ہم ہر روز نیچے گرتے جا رہے ہیں جو معاشی حالات بگڑتے جا رہے ہیں کوئی آپ کے پاس راستہ اس سے نکالنے کے لیے مجھے بتا دیں میں آپ کے ساتھ اکتوبر تک ہی انتظار کروں گا الیکشن لیکن جب آج ورلڈ بینک کی نئی رپورٹ آئی ہے کہ پاکستان کی جو 6 گروتھ ریٹ تھی جب ہم تھے وہ نیچے گر کے صفر اشاریہ چار پہ, پہ پہنچ گئی ہے آج مہنگائی کے سارے ریکارڈ ٹوٹ گئے ہیں تقریباً چھتیس فیصد مہنگائی ہو گئی ہے جو کہ بارہ فیصد پہ ہم ایک سال پہلے چھوڑ کے گئے تھے پچاس سال میں مہنگائی سب سے زیادہ جب گروتھ ریٹ چھ فیصد سے صفر اشاریہ چار پہ آئے گی اس کا مطلب بے روزگاروں کی فوج انڈسٹری کانٹریکٹ کر رہی ہے کسان اس وقت پھسا ہوا ہے پیداوار پا پاکستان کی جو پہلے سے جو ساڑھے چار پرسینٹ پہ پر گرو کر رہا تھا ہمارا ذرائع شعبہ وہ آج آج اس کے ذرا حالات دیکھیں جو گندم یعنی آٹا کے ٹرکوں کے اوپر جو لوگ مر رہے ہیں یہ کبھی پاکستان میں ہوا ہے تو مجھے یہ بتا دیں کہ اکتوبر میں یہ کیسے ٹھیک ہو جائے گا کہتے ہیں آج پیسے نہیں ہیں تو اکتوبر میں کدھر سے پیسے آ جائیں گے ملک تو دیوار نکلتا جا رہا ہے ان کے پاس تو جو جس سے پاکستان کی دولت میں اضافہ ہونا ہے انڈسٹری بڑھے گی انڈسٹری کی گروتھ ریٹ ہو ملک کی گروتھ ریٹ بڑھے ایگریکلچر بڑھے تو اگر دولت میں اضافہ ہو تو آپ نہ کہ ہم اپنے قرضے واپس کر سکتے ہیں دولت دولت تو سکڑتی جا رہی ہے تو جب وہ سکڑ رہی ہے تو ان کے پاس حل کیا ہے اس میں سے نکالنے کا جب نہ ہمارے باہر کے لوگ کوئی قرضہ دینے کے لیے تیار ہیں کیونکہ جو ہماری ڈیفالٹ کہ جو رسک ہے وہ تقری سو فیصد پہنچ چکی ہے نہ وہ قرضہ دینے کے لیے نہ اندر سے کوئی انویسٹ کرنے کے لیے تیار ہیں تو اکتوبر کس چیز کے لیے انتظار کرنا چاہتے ہیں مجھے یہ بتائیں پاکستان کا کیا فائدہ ہے مجھے آپ کا فائدہ تو یہ سوچ رہے ہیں اپنے ذہن میں کہ وہ اکتوبر تک تحریک انصاف کو اتنا کمزور کر دیں گے اور کسی نہ کسی نہ ایک سو چالیس کیسز میں سے کسی نہ کسی کیس میں عمران خان کو جیل میں ڈال دیں گے یا ایک اور بھی پلان کہ بالکل ہی راستے سے ہٹا دو جس سے میں ایک دفعہ بچ کے ہوں اللہ نے مجھے بچایا ہے تو یا تو یہ پلان اس کے علاوہ مجھے پلان بتائیں کیا ہے مجھے یہ بتا دیں کہ پاکستان کا فائدہ کیا ہے پاکستان کا صرف فائدہ صاف اور شفاف الیکشنز میں اور دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے عوام کے منتخب کیے ہوئے نمائندے جو کہ ہمارا آئین ہے پاکستان کا وہ کہتا ہے ساورنٹی بلانگس ٹو اللہ لیکن اللہ کے بعد جو اس ملک کو چلائیں گے اس کے چوزن ریپرزنٹیو ہوں گے یعنی جو پبلک کے الیکٹ کیے ہوئے نمائندے ہوں گے وہ فیصلہ کریں گے پاکستان کا اب میں اگلی بات یہ پوچھتا ہوں کہ یہ آپ نے جو لوگوں پر بٹھا دیے ہیں کبھی پاکستان کی تاریخ میں کیئر ٹیکر گورنمنٹ اس طرح کی نہیں بنی کسی کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے اس طرح کا ظلم کسی ایک پارٹی کے اوپر نہیں کیا کسی کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے اس طرح کھل کے مخالفین کی سپورٹ نہیں کی وہ پی ایم ایل این کے جلسے ہو رہے ہیں پروٹوکال مل رہا ہے سرکاری پیسے پہ جلسے کر رہے ہیں ان کو ڈیولپمنٹ فنڈس مل رہے ہیں اور ہمارے اوپر اکتیس سو لوگ جیلوں میں ڈالے ہوئے ہیں ہر قسم پہ تشدد ہو رہا ہے ہماری ٹی وی کے اوپر بین کیا ہوا ہے ہم نے پرمیشن لے کے ایک ریلی کرنی تھی وہ ریلی کے اوپر انہوں نے ایک دم دفعہ ایک سو چوالیس لگا کے اٹیک کر دیا ہر قسم کی حرکتیں کی جا رہی ہیں کسی نہ کسی طرح کے تحریک انصاف کو کرش کریں کیسز کیے جا رہے جس طرح میں نے کہا کیسز کیوں کر رہے ہیں ہمارے اوپر ہی سختی اور ہمارے اوپر ہی کیسز سارا وقت ہمارا گزرتا ہے کبھی کسی عدالت میں جا رہے ہیں کبھی کسی عدالت میں اپنی زمانت کروانے جا رہے ہیں ٹائم ہی نہیں ملتا کچھ اور کرنے کا یہ جان کے کیا جا رہا ہے یہ لنڈن پلان کا حصہ ہے کہ ان کو الجا دو چیزوں کے اندر اس لیے میں اپنی ساری آج قوم کو کہتا ہوں کہ ہمارے لیے اللہ نے ایک بڑا زبردست ایک موقع دیا ایک موقع دیا ہے الیکشنز کی طرف جانے کا میں یہ نہیں سمجھتا کہ یہ سیدھی طرح آرام سے سب کچھ ہو جائے گا میں سمجھتا ہوں کہ یہ پوری رکاوٹیں ڈالیں گے اور میں اس لیے چاہتا ہوں کہ کل اشراء کے بعد میں اپنی ساری قوم کو آج اپیل کر رہا ہوں کہ آپ نے اپنے آئین اور سپریم کورٹ کے فیصلے کے ساتھ کھڑے ہونا ہے آپ نے ایک لوگوں کو پیغام دینا ہے اپنے سپریم کورٹ کو پیغام دینا ہے کہ قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہے قوم قانون اور آئین کے ساتھ کھڑی ہے قوم رول آف لاء کے ساتھ کھڑی ہے اور قوم وہ حقیقی آزادی کے سفر پہ جانا چاہتی ہے جو صرف انصاف سے آ سکتا ہے اور انصاف ہی انسانوں کو آزاد کرتا ہے کیونکہ وہ انسانوں کے حقوق کی تحفظ کرتا ہے تو کل بجے ہم ہم انشاءاللہ اللہ میں ساری قوم کو آج کہتا ہوں کہ ہم سیلیبریٹ کریں گے عشاء کی نماز کے بعد اور میں ختم کرنے سے پہلے اپنی وکلا برادری اور خاص طور پہ آئی ایف جس طرح آپ نے محنت کی اور اپنی آئین کے ساتھ آپ کھڑے ہوئے رول آف لاء کے ساتھ آپ کھڑے ہوئے میں خاص طور پہ آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں آپ کی جد و جید جو آپ نے کی اور آگے بھی آپ نے کرنی ہے کیونکہ مجھے شک ہے کہ انہوں نے اس کو تسلیم نہیں کرنا مجھے شک یہ ہے کہ یہ اور بھی یہ اتنے گھبرائے ہوئے ہیں الیکشن سے کہ یہ ہر قسم کی کوشش کریں گے کہ کسی نہ کسی طرح یہ الیکشن اکٹوبر تک چلا جائے اور اس لیے آپ نے سب نے ساری قوم کو میں کہہ رہا ہوں اپنے لیکن خاص طور پہ اپنی وکلا برادری کو کہہ رہا ہوں اور جس میں آئی ایل کو خاص طور پہ بھی کہنا چاہتا ہوں کیونکہ آپ نے بڑی محنت کی رول آف لاء کے اوپر میں, س... میں چاہتا ہوں کہ اب آپ سب تیاری کریں کہ اگر اگر انہوں نے سپریم کورٹ کے اوپر جس طرح نائنٹین نائن میں حملہ کیا تھا تقسیم کیا حملہ کیا یا آپ پھر کوشش کریں گے تو قوم کا کام ہے سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑا ہونا قوم کو نکلنا پڑے گا کیونکہ پھر سے میں ریپیٹ کرتا ہوں سپریم کورٹ پاس کوئی فوج نہیں ہے وہ عوام ہے اس کی اس کی فوج اور عوام نے اپنے سپریم کورٹ سے اس لیے کھڑے ہونا ہے کیونکہ ہماری فیوچر ادھر ہے ہماری فیوچر ہی ہے کہ اس ملک کے اندر حقیقی جمہوریت ہو اور قانون کی حکمرانی ہو رول آف لاء پاکستان پا